Bašem od ozlona do, znači dobaćete ovako, uh, uzet ćete mač, uh, stavićete ćete uh, vrh da se poravna sa vašom osom, svi prsti treba da že uh, bloke, znači nemojte da odvajate ovako prste ili tako nešto da podignete, i vi ovde ovako, to zato što uh, svi prste tvojeg ljubina da pokrenu, bez obdrava da je bokom bolje ili pole. i odavde probat ćete šomen učiti na lakon način, pa se vratite u formu truba. Znači, forma truba, sečete, forma truba. Forma truba, sečete, forma truba. a čitek podignete gore ramena ostaju dole i grudi dole. I onda treće iskoledno. Znaite, pokem je spor iz jednog jedinog razloga. Zato što ste vi u sebi razdvojili pokret gore i pokret dole. To znači a, ako a, prvo dok dižete boket mislite gore, Pa onda spuštate mislite dole, onda je taj bokem spor. Vi morate da mislite dole, kako ćete da spuštite taj bokem, sve vremena do bokem podižete gore. Znači mislim dole, mislim dole, mislim dole, mislim dole, i kad mi treba onda je ovo brusio. Znači još je on, gledajte, kad mislim dole, taj pokret dole može bude iz bilo kojoj visini. Razumete, da? Znači, a, probajte ovako, polako, prodižite boke, mislite dole i jedno moment da pa se vratite u koment. Stabilan, znači da vrh ne bi padao dole, a, ova zadnja ruka treba da ga drži u poziciji. Znači, zadnja ruka sprečava da vam vrh padne ovako. Znači, ako dobro držite zadnju ruku, u ovoj poziciji zadnja ruka zadrži vrh da vrh ne padne dolo. Da se vrh ne bi ljuljao na kraju, a, morate da imate ideju, a, vašo usmerenje mora da bude koz bokem daleko tamo, mora da ih sledirate da kide daleko tamo, kao da je bokem jako, jako dugačan. I sa takvim osjećajem da je jako dugačan, idete dolo. Znači još jedan gledajte, odavde, Znači sve vreme dok bodižete taj jako tugačak boken, e, imate i deli dole i onda sa tim jako tugačkim bokenom sečete. Imajte. To mi trougla, forma trougla je ovo, pri čemu je krivina, to jest po znacima navoda sečenom bokenom malo sa stani. A da, pošto je ovo parče drveta, nije bito da li ću da oštetim tu krivinu tog drveta, tako da ja mogu tako da ga držim. Kada bi bilo ovo pravi mač, kada bi bila patana, morao bi da štiti sečivo i morao bi da držim kao što u kendovu drže šlinaj i kao što u jajdoru drže patana. Ali, pošto je ovo drvo, onda ja mogu ovako ga držim u formu tako da je krivina I kad podignem gore, ja mogu da zadržim formu trougula, da li vidite. I kad sečem, onda sečem ravno, kao da je sečivo, i vraćam se u formu jedno, forma trougula, kad podignem gore, ovo može da bude u formi trougula, a može da bude i ovako, sa svime je sve jedno, ali ja kad podigam, ja ga podignem u formi trougula, ali možete ga podignuti i ovako. I onda sečete hvala gore, i vraćate se u trougla načina. Jedan način je da je moj partner dalje od mene i da ja moram da odem do njega i da seče. Još znači jedno. Jedan način je da je partner dalje od mene i da iz ove pozicije idem na prvi seče. Drugi način je da sam podigao gore mač i kada taj nakladaš, da dođe, da sečem. Znači, Još jedan, jedan način je da odem, da sečem, da se vratim. Drugi način je da podignem ovo gore i da čekam i kada je potrebno da sečem. Tako što stanete na ovakvo rastojanje i odavde odižete bolje i da sečem. Znači i pa treba probati da vas pratite, da se vratite u kojoj pror. Prvo vodi jedan partak, a onda vodi drugi partak. Stano molate da podižete da mislite kako će te Ne da mislite gore, pa dole, nego je stavno ovo. Da Tako u potvike stižete u i proprve. Rešite tešomenu da iz ove pozicije odete korak nazad i onda oba partnere u isto vreme kreću u naprednju srca. I kad da se vratimo u okret je ista početna pozicija. Znači nazad, napred i vrat. Ovako je onda bezbedno. Ovako je bezbedno i za jednog i za dugu. Pači još jedno. Dođete na ovo rastojanje, korak nazad, korak napred stečete, vratite se u polnu polazak. Pravi. Right. Načina i kod ovog drugog načina niko nije u pretrestu. Dakle znači, ovo je to, ovo su dva dobra načina da možete vežbatu što naučiti, ali niko nije u pretrestu. šta to znači? kada iz ove pozicije idemo ovdje ovdje niko nije u prednosti i kada uradimo ovo i odavde krenemo napad ovdje isto niko nije u prednosti. Pošto strategijom se obično napravi da neko bude u prednosti, u momentu kada on ide u nazad ja podižem bolje. Nema, zbrac, nema svrhe, Kad on ide napred, ja podignem gore buket, razumete, da Ovo je bespislica što se strategije tiče. Znači, ako on ide napred, napred, napred, napred ja podignem buket, ja sam gok. Ovo je glupo čigledan. Zato, kada on trene nazad, ja ne idem nigde i podignem buket. I kada on seče na znači ti ideš korak naprijed i sečeš, ja sam ovdje u prednosti. Brži sam. Znači, još jednog. Kad on ide nazad, ja podigne. Pa ovo. E sad, kad ja idem nazad, znači vežbajte ovako, kad ja idem nazad, on podigne. ja sećem. Ja idem nazad, on podigne. Sad on nazad ja kodim. Ja idem nazad. Vađenje. Posledom je to je kako sve mene ovako. Idi. Idi. right there.